كيف بتصير بار أنت فقط عندما تؤمن بيسوع المسيح عمي هالقد بسيطة مش إحنا نعمل شيء نحنا من آمن باللي عمله يسوع المسيح نخلص فيه أمام هالغضب الكبير اللي حكيت عنه تخلص منه بعمل إيمان صغير هذه عظمة الرب. غضب غضب غضب مخيف مرعب ما فيك تعمل شيء ولا بينفع شيء إلا تآمن بيسوع المسيح لأنه اللي بده يشيل هالغضب بده يكون شغل كثير كبير يشاله يسوع انت آمن انه شاله قال بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون وبعدين قال هو بار ويبرر من هو بالايمان بيسوع وما في مجال للافتخار تتلخص هيدي بجمله وحده قال يسوع بولاطروس الجيل يوحنا اصحاح 18 يجيل يوحنا صاح 18 لما يسوع رايح نحو الصليب بطرس بده يدافع شال سيفه وقاوم قال له لا يا رب ما تروح دافع عنك انا قال له هالجمله اذا فهمناها فهمنا كل شيء فهمنا كل شيء بالايمان المسيحي من هالجمله قال له اجعل سيفك في الغمد وسيفه كان المقصود فيه بده يدافع عن المسيح قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها شو هي هاي الكأس غضب الله اللي نحن منستحقه وراح يسوع على الصليب وشرب هيدي الكأس شربها وأصبحنا نحن ابرار ما بتفهم مزبوط قيمه الصليب وروعه الصليب ومجد الصليب اذا لا تعلم الكثير عن غضب الله شوفوا قد ايه مهمه هالمعلومه نحن ما عم نخوف بعض ونحكي كلام هيك قاسي ابدا غضب الله تعبير طبيعي عن قداسته عادل مخيف لكنه بيخليك تفهم شو عمل يسوع المسيح وتقدر هيدا العمل